ako som Rudo a v sa svého robím na pozícii Hedosales. Mám práce vyššie hlavy a preto hľadám nového kolegu. Pokiaľ si komunikatívny, orientuješ sa v online a neboješ sa pustiť do vášnevé debaty s klientom, pošľam svoje CV a motivačný list. Aby som nezabudol, máme tu skvelý tím, perfektné benefity a ak sa ozveš do apríla, tak ešte stíhaš chatu s nami. Čau.